Το ανθρώπινον σώμα μέρος το πρώτον. 1. He κεφαλαί. 2. Ho τράχελος. 3. Ho όμος. ο προυμνότατος ε προυμνός όμος. Ho πριμνός μπραχιόν. 4. Ho ο Ho μαστός. 5. He θέλαι. 6. Ho μπραχιόν. Hepta, ο ομος, ο μπραχιον, οκτώ, η ολένε, ο πέχιους ενεά, η έγειρ, δέκα, ο καρπός, δέκα, η ιξύς, η οσφιους δώδεκα, ο ομφαλός, η κοήλια η γαστέρ Τέσσερα καηδεκά. Τα γενετικά όργανα. Τα γενετικά μόρια. Πέντε καηδεκά. Τα γιουναϊκέλια γενετικά όργανα. Τα γιουναϊκέλια γενετικά μόρια. Χεκάιδεκα. Τα ανδρικά γενετικά όργανα. Τα ανδρικά γενετικά μόρια. Χεπτακαηδεκά. Χωμερό. Εννέα καίδεκα. Ε κνεέμεε. Εικούσιν. Ε γαστροκνεέμεε. Εικούσιν χεν. Το γόνιμ. Εικούσιν δύο. Ε επίγονα τίς. Εικούσιν τρία. Χω πούς. Εικούσιν τέταρα. Χωί δάκτυλοι. Εικούσιν πέντε. Χω μέγας δάκτυλος. Εικούσιν hex. Χω He πτέρναι χυστερον, πτέρνα. Εικοζιν, χεπτά, το σφυρον, χω αστράγαλος. Εικοζιν, οκτώ, χε μασχάλεε. Εικοζιν, εννέα, το στέρνον, το στέθος. Τριάκοντα, το δέρμα. Τριάκοντα, ἐν το νότον, ἐ χω νότος. Τριάκοντα, δύο, χω γλουτός ἑπύγε το πύγαιον τριάκοντα τρία, ἕξ εἰγνούα τριάκοντα τέτταρα, ἕξ πύγμε τριάκοντα πέντε, το σέναρ τριάκοντα έξ, ο δάκτυλο, τριάκοντα επτά, ο αντίχειρ, ο μέγας δάκτυλος τριάκοντα οκτώ ὁ λιχανός δάκτυλος τριακόντα ἐνέα ὁ μέζος δάκτυλος τεσσαράκοντα ὁ παραμένος δάκτυλος τεσσαράκοντα χεν. ὁ μικρὸς δάκτυλος τεσσαράκοντα δύο ὁ ὄνυξ